غلط بترتكبه المرأة لما تكشف نقاط ضعفه قدام اي شخص بترتاح معه وخصوصا الشخص اللي بتحبه بعرف انه الروح البشرية بتحب الفضفضة والتعبير عن المشاعر بس ما لازم تسلم اسراره وخصوصا اللي ممكن تدمرها لاي انسان من دون ما تجربه بالمواقف الصعبة وتكتشف سلوكياته بلحظات ضعفه او تعصيبه او غضبه بهالطريقه بتكون عم تحمي حالا من الصدمات وخيبات الامل اللي ممكن تاذيها وتخرب لحياتها